السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلمة نواصل الحديث عن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وطبعا كما قلنا في الفيديو السابق وذكرنا سوف أخذ المثل التونسي الذي يعتبر مختبر المنطقة كلها كل ما وقع أو يقع أو سوف يقع في تونس هو موجود في الدول الأخرى بشكل متفاوت وقبل أن أنطلق في سرد الأحداث والتحليل يجب أن أجيب على ثلاثة أسئلة السؤال الأول لماذا أتحدث عن التاريخ ونحن نعلم أن العالم قد تغير؟ بالفعل العالم قد تغير ولكن من لا يعرف التاريخ مهما كان سلبي أو إيجابي لا يمكن أن يفهم الحاضر ومن لا يفهم الحاضر لا يمكن أن يبني المستقبل وكما تقول بعض الأفكار الغنوصية الحاضر هو دمج بين الماضي والمستقبل والإنسان هو عبارة على المغزل الذي يغزل المستقبل بأدوات الماضي أي أن الماضي عبارة على مادة خام أو مادة أولية يغزل بها الإنسان مستقبله إذا لا يمكن أن تفهم ما نعيشه اليوم إلا بفهم ما عاشته شعوبنا من قبل فهي عبارة عن تراكمات الماضي هذا السؤال الأول أما السؤال الثاني هو أن الغرب ودولنا اليوم ليس ما كانت عليه بالأمس وإن الأوضاع تغيرت بالفعل الغرب اليوم أقل تدخل في شؤوننا من قبل وأكثر إنسانية وكثير من الدول الغربية اليوم وخاصة الأوروبية تبحث عن حلول للخروج من هذا الوضع لم تبقى إلا بعض الدول مثل فرنسا أما أمريكا ما زالت تلعب اللعبة القذرة نيابة عن بريطانيا أما حكامنا أو ما يسمى الحكومات التي تحكم دولنا هناك من لديهم بالفعل الرغبة في التغيير والاستقلال ولكن التحديات كبيرة سواء من الخارج سواء من الداخل وعلى حسب وضع المنطقة التي هي مرتبطة بالتاريخ واللي وقع في التاريخ وهذا ما سوف نعرفه خلال هذه الفيديوهات إذن أنا منيش معناتها نرجع اللوم كامل على الغرب أو على الحكومات بتاعنا هناك تداخل في المصالح وهناك ظروف وعوامل صحيح العالم تغير والعالم يذهب نحو أكثر إنسانية واحترام الآخر ولكن هناك تراكمات الماضي مازالت تلعب على الساحة وهناك مطامع لبعض الدول وخاصة أمريكا وخلافتها مع الحلف الشرقي وهناك مطامع كما قلت إيرانية وغيرها هي اللي تخلي الأمر أكثر تعقيد أما السؤال الثالث لماذا تونس تعتبر مختبر لكل الدول الأخرى؟ لأن تونس صغيرة نسبيا من جهة ومن جهة أخرى في منطقة بعيدة على كل الصراعات الكبيرة ومن جهة ثالثة قريبة من أوروبا وتحت المراقبة المباشرة الأوروبية هذا كله من جهة ومن جهة أخرى النظام القبلي في تونس نوعا ما ضعيف بالنسبة لبعض الدول الأخرى الذي النظام القبلي له سلطة وله تأثير كما أن الأمازيغية كهوية نوعا ما ضعيفة في تونس بالنسبة لبقية دول شمال إفريقيا وخاصة عندما نعرف أن تونس عرفت الحضارة القرطجانية والتدخل الروماني القوي فيها ومن جهة أخرى تونس إسلامها نوعا ما معتدل بالنسبة لبعض الدول الإسلامية الأخرى وبصفة عامة تونس ليس فيها مذاهب كثيرة وهناك نوعا ما انسجام بين سكان تونس والحس الوطني للانتماء للوطن التونسي نوعا ما قوي بالنسبة لبعض الدول الأخرى لهذا تونس تعتبر أفضل دولة يمكن أن تكون مختبر مسخر يمكن الاعتماد عليه للقيام بالتجارب السياسية التي يمكن تعميمها في المستقبل على بقية الدول ولهذه الأسباب في هذه السلسلة من الفيديوهات سوف أتخذ تونس كمثل لكل بقية دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط هذا من جهة ومن جهة أخرى لأنني أكثر اطلاع ومعايشة لما حدث في تونس منذ قرابة نصف قرن وطبعاً قبل أن أتحدث ما عايشته في تونس يجب أن أعود قليل للتاريخ عندما كانت تونس تتبع الإمبراطورية العثمانية مثلها مثل بقية الدول في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. تبعية تتفاوت من منطقة إلى أخرى، سوى تبعية كلية أو جزئية أو بمعاهدات حكم ذاتي أو بمعاهدات سلمية مثل المغرب بعد حروب طاحنة. تونس كانت تتبع الإمبراطورية العثمانية في الأول بعد سقوط الحفصيين 1574 عن طريق البايات، ثم عن طريق البايات. وفي مطلع القرن السابع عشر وقع تغيير جوهري في تونس عن طريق سيطرة الباي حسين على السلطة وأسس أسرة مالكة عرفت بالأسرة الحسينية التي كسبت نوع من الاستقلال الذاتي عن تركيا نحن نعرف أن الإمبراطورية العثمانية هي إمبراطورية استعمارية لا يهمها الدين ولا العلم ولا الثقافه ولا الفكر ولا اي شيء اخر، هدفها الاول والاخير هو الغزو العسكري خاصه لاوروبا والاموال والارباح الاقتصاديه التي تحصل عليها. كانت لا تهتم الا بتركيا وبقيه العالم الاسلامي التي تسيطر عليها بطريقه مباشره او غير آية مباشره مجرد عبيد في خدمتها ومصدر للتجنيد والمال. فقط تركيا عزلت الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن التطور والحضارة الذي يحدث في أوروبا ومنعتهم كليا من أن يواكبوا التطورات الحديثة لهذا وقع نوع من التمرد في بعض الدول مثل مصر وتونس وخاصة تونس مع قيام الدولة الحسينية في بداية القرن السابع عشر هذا التحول الكبير الذي وقع في تونس حيث ان الباي تقرب للشعب ولمطالب الشعب واراد ان يكون دولة حديثة تشابه الدول التي قامت في الغرب ويخرج تونس من العزلة الذي وضعت فيها الامبراطورية العثمانية المناطق التي تحت سيطرتها واول ما قام به هو عملية التعريب لكي تتميز عن تركيا، ودعم رجال الدين، والقيام بإصلاحات كبيرة في الإدارة والجيش، وفي عهد أحمد باشا بي أسس قصر باردو، ومن أهم رموز التغيير والإصلاح خير الدين باشا أو ما يطلق عليه خير الدين التونسي، ودامت هذه الإصلاحات عدة أجيال، جعلت تونس من الدول الأكثر تقدما في نظام الدولة والمؤسسات، على بقية المناطق التي تحت السيطرة العثمانية الدولة الحسينية كانت شبه مستقلة فهي صحيح لم تعلن استقلالها كليا عن تركيا لأنها كانت تستفيد من القوة التركية التي كانت في أوجها لكي تحمي نفسها من غزو أوروبي وفي نفس الوقت تقربت من أوروبا وأخذت منها التجارب والتقنيات الحديثة وبنت على أساسها الدولة التونسية ولكن عملية الإصلاح تحتاج إلى كثير من المال خاصة في المؤسسات وفي الجيش وغيرها من الأمور وعدم استقلالها كليا عن تركيا يجعلها لا تستطيع أن تقوم بكل الإصلاحات التي تريدها لأنها مطلوبة أن تقدم أموال كبيرة كجباية إلى تركيا وليس إلا الأموال بل مطلوب منها أن تقدم جنود في الجيش التركي لكي تحارب بهم في أوروبا والمناطق الأخرى من آسيا وكل هذه المصاريف تكلف الدولة الحسينية مبالغ طائلة وهي في حاجة إلى أن تقوم بإصلاحات مهمة في الدولة الحديثة ولهذا اضطرت إلى القروض من الدول الأوروبية للقيام بالإصلاحات اللازمة وتفاقمت هذه الديون وأرهقت خزينة الدولة طبعاً أوروبا لم تتردد في إقراض تونس مبالغ طائلة وكانت تعلم أن تونس لا تقدر على سداد هذه الديون وخاصةً انها تدفع مبالغ طائله الى الامبراطوريه العثمانيه فتمادت في اقراض تونس الى ان وصلت الى مرحله العجز على تسديد الديون. في سنه 1865 قررت اوروبا ان تخلق لجنه يطلق عليها الكوميسيون وهي لجنه ماليه دوليه من اجل التحكم في خزينة الدولة التونسية وتوزيع الأموال إلى الدائنين ولكن رغم ذلك لم تنجح تونس في سداد ديونها للعلم هنا إن سياسة أوروبا في تغريق الدول بالديون هي سياسة قديمة وحديثة والذي يحدث بتونس اليوم هو نفس الشيء الذي حصل قبل أكثر من مئة سنة وهو إعطاء تونس قروض وإغراقها في القروض حتى يتم التحكم في سياستها طبعا قبل أكثر من مئة سنة الوضع كان يختلف حيث إن كانت مطامع أوروبا واضحة في تونس بعد احتلال الجزائر وكانت تونس التي هي تحت الحماية التركية ولو نسبيا تعتبر فريسة سهلة لأوروبا وخاصة لفرنسا بالذات إذ تم إغراق تونس في الديون في الأول، ثم وضع اليد على خزينة الدولة، ثم فكرت فرنسا في الاستثمار في تونس والترويج لسلعها كمرحلة أولى، ثم بحجة حماية حدودها الجزائرية مع تونس، دخلت إلى تونس واحتلت العاصمة واستولت على بنزرت عام 1881، وفرضت الحماية على بيت تونس محمد صادق بي الذي اضطر على الإنضاء خوفاً على عرشه في 12 ماي 1881 على معاهدة باردو الشهيرة وهكذا تونس بدأت مرحلة جديدة من الحماية التركية العثمانية إلى الحماية الفرنسية وطبعاً دخول فرنسا إلى تونس لم ترضي السلطات الدينية التي قواها الحسينيين في تونس وخاصه جامع زيتونه لكي تعرب البلد من اجل التميز على تركيا والاستقلال عنها جزئيا نفس هذه المؤسسه الدينيه استعملت من اجل الانطلاق لتحرير تونس من الاستعمار الفرنسي خاصه بعد ان وقع علي باشا باي عام 1883 على اتفاقيه المرصى الذي اعطى الهيمنه الكليه لفرنسا على تونس واصبحت تونس منطقه عسكريه واتجهت فرنسا الى الحوض المنجمي لاستخراج الفوسفات وسرقه الثروات التونسيه وقامت بخطوط سكه حديديه والطرقات في المناطق التي يمكن فيها سرقه الثروات التونسيه او من اجل توسعها العسكري كما سمحت فرنسا لرعاياها الاستيلاء على الأراضي الفلاحية الشاسعة التي كانت تتبع الأحباس. ولم تكن في الأول معارضة منظمة ضد الاحتلال الفرنسي بسبب القوة العسكرية الصارمة. وفي سنة 1907 تم تأسيس حركة الشباب التونسي للدفاع على حقوق التونسيين على أرضهم بقيادة علي باش حامبا والبشير أسفر. ولكن تم قمع هذه الحركة بعد عدة سنوات من طرف المستعمر الفرنسي وانتهت بانتفاضة عامة بداية من 1911 ضد المستعمر الفرنسي وانتهت بأحداث الزلاس 1912 خلال الحرب العالمية الأولى جندت فرنسا عشرات الآلاف من التونسيين للعمل في الجيش الفرنسي وبعدما انتهت الحرب العالمية الأولى وقعت مقاومة مسلحة ضد الاستعمار في جنوب تونس دامت سنتين وبعد إعلان الرئيس الأمريكي نيلسون عن حق الشعوب في التقرير المصير أسس في مارس 1920 أول حزب تونسي يطلق عليه الحزب الحر الدستوري. ولم يطالب هذا الحزب صراحة بالاستقلال وإنما طلب الإصلاح ولقد تم دعمه من طرف الناصر باي إلا أن ضغوط المقيم الفرنسي أجبر زعيمه عبد العزيز الثعالبي إلى اللجوء إلى المنفى وفي سنة 1924 ظهرت جماعة عموم العمل التونسيين كأول نقابة وطنية في تونس غير أنها لم تدم كثير ومثلها مثل الحزب الحر الدستوري تم الضغط عليها وإجبار مؤسسها محمد علي الحامي بدوره إلى المنفى والخروج من تونس. في بداية الثلاثينيات توترت الأوضاع مع الأزمة الاقتصادية العالمية وقروب الحرب العالمية الثانية، فظهر جماعة من المثقفين الذين درسوا في الجامعات الفرنسية ومنهم لحبيب بورقيبة، وهو محامي وانضموا إلى اللجنة التنفيذية للحزب الحر الدستوري ولكن لم يلبثوا كثير حتى تم انشقاقهم عن الحزب وتأسيس حزب جديد أطلق عليه الحزب الحر الدستوري الجديد 1934 ووجد هذا الحزب إقبال كبير من طرف التونسيين ولكن تم إبعاد مؤسسي إلى الجنوب التونسي إلى 1936. في سنة 1938 قامت مظاهرات كبيرة تطالب لإصلاح في نظام الحماية الفرنسي ولكن تم قمعها من طرف المستعمر الفرنسي ووقعت عشرات من القتلى وتم اعتقال زعماء الحزب ومن بينهم لحبيب بورقيبة ووقعت تونس في حالة فراغ سياسي. واندلعت الحرب العالمية الثانية ودخلت القوات الألمانية إلى تونس 1942 وكان دخولها مع القوات الإيطالية من جنوب تونس من جهة ليبيا واحتلوا العاصمة عام 1943 دخول قوات المحور لم تسبب خسائر كبيرة في تونس ولكن كان لها تأثير سياسي كبير وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تم خلع منصف باي اللي جامع المحور وتعيين في مكانه الأمين باي بينما بورجيبة وحزبة كان حذر في الأول ثم جاء مع الحلفاء وبعد انتهاء الحرب خير بورجيبة للجوء إلى مصر وعند غياب بورجيبة قاد الحزب صالح بن يوسف مع منجسلين وكان توجههم عروبي ولقد لقوا إقبالا كبير من طرف التونسيين في تلك المرحلة وفي نفس تلك المرحلة تم تأسيس الاتحاد التونسي للشغل بقيادة فرحات حشاد الذي أصبح له دور في الساحة الوطنية في 1950 بدأت الرؤية التضح حيث هناك ثلاثة أطراف كبيرة على الساحة التونسية يطالبون بالاستقلال يترأسهم الحزب الحر الدستوري الجديد الشق اليساري المتمثل في الاتحاد التونسي للشغل بقيادة فرحات حشاد والشق العروبي المتمثل في صالح بن يوسف والشق المتغرب بقيادة لحبيب بورقيبة في 1950 شكلت حكومة مفاوضات شارك فيها الحزب الحر الدستوري الجديد انتهت دون التوصل إلى نتيجة في جانفي 1952 اندلعت المقاومة المسلحة المطالبة باستقلال تونس عن فرنسا وواجهتها القوات الاستعمارية الفرنسية بقوة واعتقلت قادة الحزب الحر الدستوري الجديد وعلى رأسهم لحبيب بورقيبة وقامت منظمة اليد الحمراء القريبة من المخابرات الفرنسية باغتيال فرحات حشاد والعديد من وجوه الحركة الوطنية التي تعتبرهم غير موالين لها أو لهم توجهات يسارية لكي يخل الجو للحزب الحر الدستوري الجديد بقيادة لحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف دخلت تونس في تلك الفترة حالة احتقان كبيرة ومقاومة مسلحة وفلاجة وعمليات ضد المستعمرات الفرنسية مما أخاف السلطات الفرنسية أن تفقد السيطرة. على الوضع وتتحول المساله الى استقلال حقيقي لتونس ولهذا قرر رئيس الوزراء الفرنسي بيير مونديس فرانس نية اعطاء الاستقلال لتونس للاشخاص اللي هو عنده ثقه فيهم واللي هو الحزب الحر الدستوري الجديد لان كان ما يعطيش الاستقلال في تلك الفتره يمكن الاوضاع تتوتر وتونس تحصل على استقلال حقيقي من فرنسا لهذا قرر سنة 1954 أن يعطي الاستقلال لتونس ودخول في مفاوضات مع الحزب الحر الدستوري الجديد الذي يمكن أن يحمي المصالح الفرنسية في تونس وفي نفس الوقت يتم القضاء على المقاومة المسلحة الذي لم يعد لها أي تبرير عندما تونس تحصل على الاستقلال نتاعها إذن فرنسا دخلت في مفاوضات من أجل إعطاء الاستقلال المشروط لتونس أو الاستقلال السوري دون أن تخسر مصالحها الاقتصادية والسياسية بعبارة أخرى تبحث على شخص يحافظ على مصالحها ويسكر عليها بلا قد لا يمكن إغلاقه من بعد ووجدت في شخصية بورجيبة هو الشخص المناسب لكي يكون رئيس تونس في جوان 1955 عاد لحبيب بورجيبة من المنفى لكي يمضي اتفاقية الاستقلال الداخلي في ثلاثة جوان وفي 18 سبتمبر من نفس السنة شكلت حكومة جديدة فيها أنصار بورجيبة عارضها صالح بن يوسف واعتبر أن الاتفاقية غير كابلة وطلب بالاستقلال الكامل عن فرنسا والتاب وطلب من التونسيين بالالتحاق بالثورة الجزائرية ومن هنا بدأ الخلاف واضحا وجليا بين لحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف بين ما يسمى بالمد الغربي والمد العروبي رغم أنهم الزوز هم موالين للغرب بطريقة أو بأخرى المد الغربي هو موالي مباشرة للغرب بينما المد العروبي هو موالي بطريقة غير مباشرة وهذا اللي بش نحاولوا نفهموه خلينا نبدأ بالمد الغربي الذي هو أكثر وضوح هما في الغالب أشخاص درسوا في الجامعات الغربية في أوروبا أو في الجامعات التابعة للمستعمر الغربي في الدول المستعمرة وتشبعوا بالأفكار الغربية وانبهروا بها وما أحدثت من تغيير في أوروبا بغض النظر عن نيتهم الذي هي ليس موضوعنا هنا يرون هؤلاء أن التقرب من الغرب واتباع الغرب في نهضته هو الطريق الأمثل والأفضل للخروج بلداننا من التخلف والأنحطاط الذي يعيشون به يرون وضع أيديهم مع الغرب والتودد له واتباع أسلوبه هو الطريق الوحيد لو أردنا أن ننهض وأن يكون لنا شأن وإن كان ذلك على حساب هويتنا وشخصيتنا لهم نظرة سلبية لكل ما هو موروث ونظرة إيجابية لكل ما هو غربي ظهر هؤلاء في جميع العالم الإسلامي الذي كان تحت سيطرة الاستعمار الغربي بدرجات متفاوتة في اتباع الغرب والانصهار فيه نجد أوجه في تركيا مع أتاتورك وفي تونس لدينا لحبيب بورقيبه ومن يحوم حوله. كان لحبيب بورقيبه انسان سياسي بامتياز وله بعد نظر وكانت فرنسا تفضله على اساس انه يكون رئيس تونس وكان حلم بورقيبه ان تصبح تونس مثل فرنسا ولكن كان يعلم جيدا انه يجب ان يرضي فرنسا وأن يواجه التحديات الداخلية يمكن أن نقول أن بورجيبا كانت له وجهة نظر خاصة لكي لا نتهمه بالخيانة الكلية بالنسبة لها الحصول على الاستقلال يجب أن يكون بثمن وعلى مراحل وكان مستعد لذلك لأن كان هدفه أن يكون قبل تونس الحديثة كانت خطة بورجيبا أن يحصل على الاستقلال الجزئي من فرنسا في الأول سنة 1955 ثم الاستقلال التام عام 1956 في المقابل أن يسمح للشركات الغربية بعقود استغلال الثروات التونسية والولاء السياسي للغرب وخاصة لفرنسا بالنسبة لبرجيبة هذه الاتفاقيات سوف تسمح له للعمل بأريحية في الداخل لأن حسب وجهة نظره التحديات هي داخلية في الدرجة الأولى وأول شيء قام به الحبيب بورقيبة هو خلع آخر بي حسيني الأمين باي بن محمد الحبيب عام 1957 وأعلان الجمهورية أول عقبة اعترضت بورقيبة في الداخل هو المد العروبي بقيادة صالح بن يوسف طبعا في ذلك الوقت المد الإسلامي كان جدا ضعيف ومتخفي وراء المد العروبي بعلماء جامع الزيتونة سوف لا ندخل في التفاصيل حول المد العروبي وسوف نتكلم عن علاقته بالغرب ولماذا فرنسا خيرت بورجيبة على صالح بن يوسف بالنسبة لتونس أولا يجب أن نعرف أن فكرة العروبة ظهرت قبل سقوط الإمبراطورية العثمانية على يد جورج زيدان وهو لبناني مسيحي وأيد فكرته شريف مكة حسين بن علي ودعم هذه الفكرة المستعمر البريطاني والفرنسي لإضعاف الإمبراطورية العثمانية وقيام إمبراطورية مصغرة عربية تضم العراق والشام والجزيرة العربية في الأول ثم انضمت إليهم مصر والسودان ودول شمال إفريقيا كان الهدف هو قيام إمبراطورية عربية في مكان الإمبراطورية العثمانية الإسلامية تكون تحت نظام مدني علماني وتعمل على تعريب المناطق الغير معربة وتوحيد هذه الدول تحت شعار اللغة العربية الذي بالنسبة لهم هو الذي يمثل القومية العربية هذا المد العروبي كان متأثر بالأفكار الاشتراكية بخلاف المد المتغرب الذي كان متأثر بالأفكار نوعا ما الرأسمالية او الليبرالية وكان المد العروبي يطالب بالمحافظة على الخصوصية العربية مع تمدين هذه الخصوصية واقترابها من الحضارة مع المحافظة على الواقع وضد عملية التغريب الكلية وهذه الفكرة كانت تؤيدها اكثر شيء بريطانيا. بريطانيا لم يكن لها هدف تغريب المجتمعات المستعمرة بينما فرنسا كان هدفها هو التغريب وبث ثقافتها الفرنسية هذا الفرق من بين الاستعمار الفرنسي والاستعمار البريطاني الاستعمار البريطاني كان هدفه سرقة الثروات وكسب الولاء السياسي بينما الاستعمار الفرنسي كان هدفه مع سرقة الثروات وكسب الولاء السياسي ولكن عملية تصدير ثقافته وفكره للدول المستعمرة ولهذا فرنسا كانت أقرب إلى بورجيبة الذي كان يلبي كل رغباتها خاصة بالنسبة لتونس وقبل أن أختم هذه الفيديو لكي نتكلم في الفيديو المقبل حول الصراع بين ما يسمى المد القومي العروبي والمد المتغرب الذي يمثلانه صالح بن يوسف والحبيب بورقيبه يجب أن نعطي فكرة عن التغيرات التي حصلت خاصة بعد الحرب العالمية الأولى والثانية نحن نعرف أن الفكر الإسلامي الوهابي كان محصور في منطقة الجزيرة العربية وخاصة السعودية بين بقية ما يسمى العالم المتكلم بالعربية نوعا ما والذي تم تعريبه قصرا عبر أجيال كان منتشر الفكر العروبي وكان الفكر الإسلامي متخفي عبر المؤسسات الدينية كالأزهر والزيتونة وغيرها أما الفكر المتغرب كان نوعا ما ضعيف كان أوجهه في ما يسمى بالعالم المتكلم بالعربية في تونس بدعم فرنسي وكان الفكر المتعرب مدعوم من الاشتراكيين الذي كان لهم تواجد قوي في أوروبا كما أن التواجد الشيوعي القوي بدعم الاتحاد السوفيتي كان له أيضا تأثير كبير في أوروبا خاصة عندما دخول الاتحاد السوفياتي مع التحالف في الحرب العالمية الثانية إذا الأحداث العالمية التي حصلت خلال الحرب العالمية الأولى والثانية غيرت كثير من المعطيات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط فنجد بعد الحرب العالمية الثانية عدة أطراف في صراع في هذه المنطقة ويمكن أن نلخصها في أربعة أطراف كبيرة وهي المد الأول هو المد المتغرب الذين يدعون إلى اتباع الغرب كليا مثل أتاتورك في تركيا و في تونس مدعوم من طرف الجهاد الرأسمالية الليبرالية اليمينية في أوروبا بصفة عامة. أما المد الثاني هو المد العروبي الذين يريدون قيام إمبراطورية عربية تقوم على القومية العربية كلغة وثقافة لهم توجهات اشتراكية علمانية وموجودين في سوريا ومصر والعراق ولهم دعم من طرف الاشتراكيين في أوروبا. المد الثالث هو المد الشيوعي الذي كان مدعوم من الاتحاد السوفيتي ومسيطر على النقابات والعمال في الدول ما يسمى المتكلمة بالعربية. أما المد الرابع هو المد الإسلامي السلفي. الذي كان محصور في الأول في الجزيرة العربية وبدأ يظهر في مصر تحت تأسيس حركة الإخوان المسلمين ومدعوم من بريطانيا. وكان الهدف من دعم وتقوية المد الإسلامي السلفي هو ضرب الشيوعيين في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وهذا ما سوف نعرفه في الفيديوهات القادمة. اما بالنسبة للفيديو القادم سوف اتكلم عن الصراع من بين لحبيب بورقيبه وصالح بن يوسف ما يسمى المد المتغرب والمد العروبي لان في تلك الفتره بعد الاستقلال الذي كان نوعا ما قوي هو المد العروبي وخاصة في منطقة الشرق الاوسط. اذا في بداية الخمسينات كانت رقعة السترنج الكبيرة وهي شمال إفريقيا والشرق الأوسط حدثت فيها كثير من التغيرات والتداخلات بين الاتجاهات وكان الغرب سوى بشقة الغربي أو الشرقي الاتحاد السوفيتي يلعبون على هذه الرقعة من أجل مصالحهم الشخصية وطبعا نحن كشعوب هم الذي يدفعون ثمن هذه الصراعات نتيجة جهل شعوبنا من جهة أو تجهيل شعوبنا انصح التعبير وانصياعنا وراء العاطفة والخطابات العاطفية سوى العربية أو الإسلامية أو الشيوعية أو التغريبية إذا وصلنا في نهاية هذه الفيديو إلى بداية الخمسينات وسوف نواصل في الفيديو القادم للحديث عن المثل التونسي والصراع الذي وقع بين لحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف ودخول ما يسمى المد الشيوعي ثم المد الإسلامي وطبعا كما قلت وأقول إن تونس مجرد مثل وإن ما يحصل في تونس هو تقريبا نفسه يحصل في كل الدول في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بدرجات مختلفة يكفي أن كل واحد منكم يقارن الوضع التونسي بوضع بلاده باش يفهم ما حصل في بلاده خلال المئة سنة الفارطة أظن قد فسرت الموضوع أسهل شيء ممكن وبطريقة سهلة وسلسة لكي المشاهد يفهم شنو قاعدين نعيشوا وكيف سوف تتطور الأحداث إلى أن تصل إلى ما وصلنا إليه هذه الساعة المهم لو قلت معلومة غالطة يمكن أن لي عن النص لو عندكم سؤالات يمكن أيضا أن تسألوا عن نص وشكرا على المتابعة وشكرا على التوزيع وشكرا على التشجيع ومع فيديو قادم وبسلمة.